Відіску. У нього і прізвисько – Пачора. Пачора – це лінивець. Ну, ось як в льодовиковому періоді, такий, можна подивитися, і він теж такий розгублений, бідолашний. І постійно у нього сумні очі, таке враження, що його б'ють там. До речі, якщо порівняти і подивитися фотографії періоду футболіста, тоді враження він був щасливий, у нього не ще шевлюра на голові була, він постійно на фотографіях усміхнений. А зараз, не знаю, може його катують там. До речі, про його авторитет. Те, що він людина розумна і може донести багато чого, це, в принципі, стало відомо ще до того, як він почав працювати самостійно наставником. Він дуже довго був помічником Даніеля Пасарели, культового такого персонажа в аргентинському футболі, не завжди успішного як наставник, але що є, то з його апломб, його Вміння змусити слухати у Пасарелле було. І ось Асабеє був у нього помічником. І багато речей робив саме він. І він людина розумна. Там, якщо взяти до уваги всі схеми, які він використовував, які моделі робив, то це дуже цікаво. Але авторитету, як з'ясувалося, великого в збірні у нього немає. І якщо згадати, то був поєдинок проти Нігерії, коли травмувався Агуеро, Випустили Лавесі на заміну, і в якийсь момент Лавесі підкликав до себе Сабижа, була пауза, пов'язана не пам'ятаю і щось йому почав говорити. А той пив водичку, подивився так на нього, мовляв, що ти базікаєш і полив тренера водичкою. Ну, ви знаєте, якщо б ще Шалбана відпустив, ну це була повна феєрія і краса. І як в колективі, де авторитет тренера настільки високий, вдається... Вибудовувати, врешті-решт гру, я не знаю. І Месі дуже непростий хлопець, дуже непростий. Він, ну, можливо, настільки не буде зневажливо поводитися, але він, теж, він ще за часів гвардіолі міг слухати настанови тренера, а потім розвернутися і відійти. Ну, мовляв, втомився, втомився, я таке слухати. Вітіскоп, спортивне відео.